В Україні, пані та панове, тема сьогоднішньої нашої розмови надзвичайно складна. Тема пов'язана із церквою. Я думаю, що серед нас не зосталося вже тих людей, які вважають церкву не політичною інституцією. На мою думку, це одна із найяскравіших політичних структур, яка часом приховує свою політичну суть за отими чорними сукенками, у які одягаються ці чоловіки у нашій церкві. Говоримо це, власне, у передвеликодній час, коли є сенс задуматися над смислами дуже сутєвими. Пощо ми є в тому житті? Скільки ми тим життям крокуємо? Отже, 8-10 березня 1946 року у Львові у соборі Юра відбувся так званий псевдособор. Цей псевдособор мав на меті знищити Українську греко-католицьку церкву. Цю церкву яка без жодних сумнівів врятувала українську ідентичність і то рятувала її щонайменше від 17 століття, щонайменше від 1596 року. І ось сьогодні маємо той час, коли мусимо подивитися на події Псевдособору, що відбувався у Львові під новою оптикою, оптикою абсолютно вільних людей оптикою, яка дає дуже чіткі характеристики тим людям, які спричинилися до цього псевдособору, що призвів до колосального винищення нашої церкви. Септо головною дієвою особою нашої сьогоднішньої розмови є такий собі Гавриїл Костельник. «Панове, даруйте мені ліричний відступ життя із власної родини, але в моїй родині це прізвище завжди звучало з дуже негативною оцінкою. Майже щось таке, як якийсь чорт по хаті ходив, коли згадували про Костельника. Звісно, що я тоді, маленька дівчинка, не особливо тим цікавилася. Зацікавилася потім, а тепер, коли я слухаю ліберальні кола, які намагаються оцінити працю Гавріла Костельника, то я, звісно, внутрішньо повстаю проти цього і стаю на бік своєї родини, яка завжди була надзвичайно перпендикулярна в питаннях релігії і в питаннях нації. Отже, хто ж такий цей Гавріл Костельник, якого сьогодні так виправдують певні кола нашого суспільства, а інші взагалі ще й вважають його святим, ну про тих ми і говорити не будемо. Саме про цього чоловіка будемо говорити, будемо заходити його в долю, будемо розмірковувати над тим, що таке зрада і чи є зрада, яку можна виправдати. Я запропоную вам, шановне панство, ось, власне, перед вами цей чоловік. Три основні тези, які ми чуємо від ліберальних кіл, коли вони говорять про оці релігійні події, що сталися у 1946 році. Вони вважають, що цей вчинок, який здійснив Гавриїл Костельник, а я поки що зберігаю інтригу, що цей вчинок можна трактувати в контексті пристосування для збереження, мовляв, людина змушена була йти на оцю злучку зі Сталіним, тобто злучку з православною московською церквою, а це церква диявольська і сатанинська, нічого спільного ця церква з християнством немає. Особливо тепер ми маємо підтвердження дій цієї церкви, а ця церква завжди такою була, завжди вона була під відділом тепер ФСБ, а тоді були ручним управлінням в руках чи то, чи, чи то царя, чи то ще якогось іншого опня, який стоїть на чолі цієї держави. Отже, теперішні аналітики діяльності Костельника, від яких мене просто рве Асна через те, я вирішила зробити цю студію гено українців. Називають це пристосуванням за для збереження. Тобто, виявляється, можна зраджувати, можна чинити переступ, можна плюнути на всіх, але вигадати для цього дуже класний мотив. І тоді це буде називатися отим фантастичним – пристосування для збереження. Знаєте, як це тепер називають? Це тепер називають прогресивною мовою. Прогресивна мова у цьому ганевному ліберально-глобалістському світі – це неправдива мова. Це мова, яка за словами насправді ховає правдиву думку або ховає гнилість. Отже, наступний контекст, в якому аналізують те, що відбулося 75 років у ці ліберальні голь, голь, е, е, гори кола, це адаптивна модель поведінки, мовляв, треба пристосовуватися. Були священники, які вирішили, що треба пристосовуватися, і на те не було жодної ради. Врешті-решт, їхні пристосування абсолютно нічого не дало. Ви їх все одно всіх знищили і розстріляли. І ось вони так сором'язливо говорять врешті-решт про цю третю модель. Третю модель, яка є, яка є нашим національним самозбереженням. Якщо не було б цієї третьої моделі, ми б взагалі по цій землі не ходили. Це героїчна модель. Модель конфронтаційної поведінки вони називають. Не герої ж не можуть вимовити поняття героя, бо вони ж не розуміють. Що таке героїчний вчинок? Що таке героїчний чин? Що таке переконання? Що таке принципи? Що таке відданість? Що таке світогляд? Це все знівельовано і знищено оцією сучасною філософією релятивізму, проти якої так виступав Степан Бандера. Даруйте, що я так довго теоретизую на теми цієї постаті, в яку ми щойно тепер починаємо заходити. Але ж перш ніж ми все-таки... З'ясуємо, де ж народився костельник, звідки ж береться оця модель, яку називають «пристосування задля збереження». Я би попросила звернути вашу увагу винятково на наш екран. Там буде цитата. Цитата грандіозного чоловіка. Не було би таких істориків у нашому житті, не було би поступу, а був би суцільний регрес. Отже, про що ця цитата? У національному відношенні не підлягає сумніву, він був добровільним колаборантом окупантів. Скільки сьогодні навколо нас колаборантів. Ми ніяк у Верховній Раді не можемо проголосувати закон про колаборацію. А ця колаборація має своє глибочезне коріння. Тому з корінням її треба виривати. І виривати дуже різко. І оцінку давати надзвичайно жорсту. І не розбалансовуватися у своїх судженнях про таких людей. Тому дякую Ярославу Дашкевичу, який так блискуче це означив. Він був, септо Гавриїл Костельник, це також наш український ген. Він був добровільним колаборантом окупантів, заклятих ворогів України, якщо хто ще не доганяє, що це таке окупант колаборантом дуже високого рангу. А що вищий той ранг, каже наш великий історик, то засудження має бути більше. Натомість, що ми маємо в сучасному суспільстві? Ми маємо пошуки виправдання цієї особи. Ми маємо якісь дивні словесні потоки про те, що це була дуже суперечлива постать і контроверсійна. Ні, шановне панство, це не була суперечлива постать. Це була постать нещасна, Постать загублена, постать, яка потрапила в пастку власних амбіцій, постать страшенно нецілісна, постать з абсолютно несистемним світоглядом. Звідси зрада. Тобто зрада – колаборація. Колаборація не виникає просто так. Колаборація має глибоке психологічне і ідеологічне підґрунтя. Ми для того з вами про це зараз говоримо, щоб Боже борони ми сьогодні не прибільшували цієї колаборації, яка мокрим рядном вкрила країну, починаючи з фронту і закінчуючи малесенькими клітинками е, праці кожного на його місці. Отже, Поговоримо про такого собі, я б його назвала, релігійного філософа зради, бо зараз кинулися вивчати його філософські праці. Не заперечую, це важливо. Але розуміти, чиї праці ти вивчаєш, так, він український богослов. Так, він церковно-громадський діяч, так, він навіть письменник, чотири поетичні збірки і оповідання, він навіть мовознавець, він без сумніву релігійні мислити, він філософ. Це і соціальна філософія, це і філософія історії, яка нам так потрібна, власне, філософія історії. І у нас не так багато тих істориків філософії, на яких потреба сьогодні виняткова. Тож звідки ти взявся такий на один погляд контроверсійний чоловік, а на інший погляд абсолютно у чорній барві? Народився він не в Україні. Народився він у населеному пункті, який я не вмію правильно наголосити. Якщо хтось правильно вміє це наголосити, то наголошуйте. Я вам лише подякую. Отже, це руський керестур чи керестур? Це воєводина. Себто це Сербія. Себто ця та територія, яку опановували перші українські емігранти. Там в Сербії вони шукали ліпшого життя. Чи знайшли, я того не знаю. Але в основному це були ті українські емігранти, які залишали Пряшівщину, які залишали Закарпаття, які залишали ще західні терени України і шукали там, очевидно, кращого фінансового становища. Саме ці терени цього так званого руського кер керестуру є місцем, бачванської говірки. Що це таке бачванська говірка? Від назви населеного пункту бачви. Що ж це за бачви? Бо мова, панове, це те, що колосально впливає на наш світогляд. І мені здається, що, власне, життя Гавріла Костельника слід розглядати в контексті того мовного поля, в якому жив цей чоловік. І це мовне поле значною мірою нам дасть відповідь на запитання, чому він був такий нецілісний, такий атомізований, і чому він згодом заперечував те, на чому він спершу стояв. Отже, що ж це за бачванський говір такий? А цей бачванський говір, панове, це русинсько-польсько-словацький діалект з перевагою словацьких елементів та ще й з багатьма угорськими, німецькими і недавніми лексичними за позиченнями. Це щось таке, як у світогляді Костельника. Це щось таке, як вид його діяльності, де він не міг зупинитися на чомусь одному, шарпаючись з однієї сфери діяльності до іншої сфери діяльності. Понаписував багато. Ми маємо то-то прочитати. Маємо це прочитати, щоби не повторювати його помилок. Вивчити психологію його творчості. Отже, в цілому, шановне панство, те, що ми маємо, це кількість його праць, я десь їх навіть тут загубила, 261 праця. Запитайте пересічної людини, що вона читала Костельника. Якщо вона взагалі колись чула прізвище, а чути треба. І знати треба, тому що це призвело до колосальної зради. Отже, 261 праця – це 4800 сторінок. Рукописів, рукописів, невиданих досі. 59 – це 5800 сторінок. Знаєте, що казав про таке Іван Франко? Можливо, не в контексті костельника, але то, про то треба думати. Многопишущі слабодухи. Написали багато, а сили характеру не мали, а сили ідей не мали, а сили світогляду також не мали. То що з тої їхньої писанини для поступу самостійності нашої церкви, самостійності нашої держави? Утвердження нашої нації, що з того стоїть кількості праць? На думку його гімназійного учня, тож треба мати такого учня, Ярослава Дашкевича, ще з родинного руського керестора чи керестура, не знаю, Костельник приніс із собою наївне, просто народне москофільство. А москофільство було тим сильніше, що дальше була територія України від Москви. Бо на Великій Україні це або були поневолені Яничара чи Касапи, а на Західній Україні, зокрема, і там, у Сербії, москофільські настрої завжди були дуже потужні. І як Дашкевич, як його учень, очевидно, відчув у цьому вчителі своєму ці настрої. Далі, що каже Дашкевич? Залишки якого цього москофільства, який і сьогодні в Галичині присутнє, бо якщо б у Львові сьогодні, в 2021 році, відсутнє було москофільство, у нас не був би мером Андрій Садовий. Отже, залишки якого зберігалися в ньому, незважаючи на безперечний, щирий український патріотизм. Мені властиво складно уявити, як це може. Безперечний, щирий український патріотизм вжитися в людині із простонародним москофільством. Але я не вступатиму в суперечку із Ярославом Дашкевичем. Для мене важливо, що він констатує це москофільство Костельника, яке він очевидно відчував, коли Костельник навчав його в гімназії. Навчався на теологічному факультеті, тобто освіту Костельник зробив, здобув добру. Навчався у Загребі, тобто в Хорватії, але на початку другого навчального курсу, саме восени 907 року, з митрополита Андрея Шептиць, Шептицького, знав би тоді Шептицький, кого він вирощує, так? кого він підтримує, кому він сприяє. За сприяння Шептицького його переводять на навчання до Львівської духовної семінарії. І починається так званий львівський. Період в житті цієї людини, яка дуже, до речі, класно накладається на психотип значної частини львів'ян, які готові виправити будь-яку зраду, будь-чою зраду. Бо, напевно, самі внутрішньо носіями цієї зради і є. Отже, з 1911 році навчається в Фриборгському католицькому університеті. Наголошу вашу увагу на саме так. Католицький університет – це літературний наголос. Західна Україна так не наголошує. Навчається в університеті в Швейцарії, а далі в Швейцарії відбувається дуже класна подія, яка варта захоплення, аплодисментів. Мені це дуже сподобалося. В Швейцарії він захищає свій дикторат латинською мовою, то є файно. Тобто людина знала кілька мов, але то не убезпечило її від надзвичайно хибного кроку. Отже, захищає латинською мовою дисертацію про основні принципи розумового пізнання. Я коли оце читала про основні принципи розумового пізнання, а суть розумового пізнання – це закон детермінізму, а закон детермінізму – причина і наслідок, то чому ж не вистачило костельнику цього розумового пізнання, коли він йшов на злучку з відкритим ворогом? І ще й вважав панове, що це може врятувати греко-католицьку церкву від убивства. Врятувало це? Ні. Зрада ніколи не може врятувати. І зрада не може бути малою чи великою. Зрада не може мати жодних мотивацій. Вона абсолютно за своїм наповненням. Це зрада. Крапка. Отже, в житті Костельника цікава думка від Костельника на теми москофільства, яка буде заперечувати тому, що каже про нього Дашкевич, ми мусимо почути його самого. Це дуже важливо. Ви хочете, його за... намагалися, коли він навчався у Львові, його намагалися е, прихилити до москофільського руху, бо він у нас тут у Львові завжди був потужний. А Велика Україна має неймовірні ілюзії щодо Львова у цьому сенсі, маючи Львів за якийсь п'ємонт. А насправді черяк москофільства не видерто досі. Отже, що каже Костельник про москофільство? Ви хочете нашому народові допомогти, каже він москофілам. Але насправді... Ви є його найбільшими ворогами, бо москуфіли вважали, що вони відірують таким способом в Західну Україну, наприклад, від Польщі, правда? І з пазурів Польщі Україна опиняється у лебетах Москви. Логіка фантастична. Термоядерна, садомазухійська просто. Отже, але я продовжую цитату Костельника. «Бо не даєте йому можливості відродитися в його власному дусі. Так, це слушно, каже Костельник, браво. Так, як відродилися всі європейські народи. Не може бути відродження жодного». І якщо ти копіюєш когось, чиюсь модель дороги, чиєсь мислення, ти або відроджуєшся сам себе, або ти все залежний, і ти не можеш відродитися, бо природа твоя паскудна, і на то немає ніякої ради, і це може визнати сильний. Ну, сильний, зрештою, не потребуватиме допомоги, щоб відроджуватися. Це як квіти, які пробиваються через асфальт. Я до таких ніколи не приєднаюся, Боже. Каже Костельник те, що він згодом так страшно заперечить. Я до таких ніколи не приєднаюся. Це написав Костельник у своєму дуже знаковому творі. Чому я став українцем? Як це важливо? Чому я там на Бачванщині, скажімо так, де існувала оця суржикова мішана мова? Чому я став українцем? Чому я почав писати мовознавчі праці про цей діалект? Не як про окрему мову, а про як відлам, Руської мови, а руська мова – це, звісно, українська, і його мовознавчі дослідження заслуговують на особливу увагу, навіть в контексті тієї лексики, яку вживає сам Гавріїл Костельник. У 1913 році у житті Костельника стається подія, яка колосально вплинула на усе своє життя. Я думаю, що кожен з нас таку подію в житті має. Це одруження із пані Елеонорою. Пані Олоно, Елеонора, Елеонора Зарицька була донькою директора української гімназії в Перемішлі, але саме від того часу Гавріл Костельник проживає у Львові і Львів мимоволі стає вибором його постійного осідку. Якщо не це одруження, сам він казав, то, очевидно, його ганяло би по світах. Це також свідчить про нецілісність натури. Це також свідчить про її незакоріненість. Хоч, звісно, існують різні мотивації, чому людина опиняється де інде. Отже, шановне панство, вступаємо у цей період нашої історії, який торкається кожного з нас і не тільки галичан. Це період 20-х років, міжвоєнний період – Саме в цей міжмоєнний період, коли формувалася, увага, надважливо, коли формувалася націоналістична свідомість українця, коли формувалося мілітарне покоління тих хлопців, які візьмуть зброю до рук і створять українську повстанську армію, бо не будемо воювати, то не будемо мати. Отже, він викладає у львівських гімназіях з 20-го року львівські духовні семінарії. Потім з 28-го року професор Львівської богословської академії. Публікується в різних часописах, має навіть свій часопис, очолює свій часопис з дуже гарною назвою – часопис Нива. І що він там публікує, панове? Ось ви маєте перед собою цей часопис. Він панує, тв... публікує твори абсолютно антирадянського змісту. Це те, що так було нам потрібно щоби виховувати в українців із Західної України антибільшовика. Бо в нас люди слабкі в основному, вони, вони лягають під чужі впливи. Треба було їм робити просвіту, і це робить костельник. І він публікує низку своїх творів, які ми зараз виведемо на екран, і ви побачите, що з тих назв творів постає людина абсолютно антибільшовицька, що складно навіть собі уявити. Що мене трошки часу, і ця людина піде на злучку з тим режимом, з режимом саме цієї держави. Отже, це чому більшовики переслідують релігію? Це новочасний фараон Сталін, не фараон, а фараон Сталін. Наполеон і Сталін, большевизм, новітній кльоун. Кльоун – це по-нашому тепер клон християнства, справжнє джерело атеїзму. Аркана, деї, шляхи віри модерної людини, релігійні фальші нових часів. Блискучий вектор мислення для неокріпленого українського організму. Отже, це те, на чому особливо можемо, маємо звернути увагу. А ще, мені дуже подобається одна думка Костельника. Мені в Костельнику подобається його критичне мислення. Але чомусь це критичне мислення Костельник не поширив взаємини з Московською православною церквою. Чомусь він не поширив свого прагматизму взаємини із сири-сири державою-терористом, яка і досі є державою-терористом. Отже, цитата від Костельника, над якою закликаю вас подумати разом. Тому що ця цитата відображає не лише релігійні погляди костельника і релігійні посили. А до сьогоднішніх священників посили треба доносити конче – тому що вони продавалися нещодавно на Франківщині у такий дикий спосіб. Ну що хіба проститутки на таке здатність? 100 тисяч дав їм один кандидат у депутати? Нема питань, голосуємо, записуємо відимо, відео, кажемо, голосуємо. На церкву дали 100 тисяч, а на ту церкву дали 10 тисяч, а на ту церкву дали 3 тисяч. І це сьогоднішні маленькі гавріїли костельники, які продають церкву які вбивають віру народу, який слабкий і думає, що вірити слід у церкву, а не в Бога. Отже, думки Костельника. Одні пруться на захід, інші на схід стрімголов. Це не про сьогоднішніх вар'ятів, які щодня говорять про Європейську унію і про те, що вони йдуть в Європу, а вони що, не в Європі? Може їм компас купити, а може їм карту подарувати, щоб вони побачили, що Україна – це центр Європи. Отже, одні пруться на захід. Інші на схід стрім голов, звісно, з поверненою головою невідомо куди, але не тільки у власну сутність, не у власне коріння, не у власне призначення. Тому програють, тому і мають війну. А це вічна болячка нашої церкви, це не тільки церкви, це психотипу українця, які треба міняти. І був чоловік Дмитро Донцов, який вчив, як то зробити, але якби вивчились, так як треба то й мудрость була би своя, то залізити на небо, і ми не ми, і я не я, і все те чую, і все це знаю. Отже, йдемо далі. Ота внутрішня невизначеність, каже, він сьогодні нам дякуємо. Гавриїлою Костельнику за такі гострі і абсолютно правдиві слова. Оця внутрішня невизначеність, несамостійність в житті, сліпе і обмежене підлягання чужим впливам. Скаже німець, моголе, моголе, як казав Тарас Шевченко, так, моголе, моголе. Скаже вам тепер пан Вуйко Сем, англійську вчити. Так, будемо всі вчити англійську. Прийде до вас Макрон, скаже вчити французьку, так будемо вчити французьку. Прийде оця пані в Маринарці, невідомо з якого чоловіка Меркель, скаже: вчити німецьку. Так, будем вчити німецьку. А своє і засть. А своя зачекає. Правда? Отже, сліпе й обмежене підлягання чужим впливам. Унія Тут я не погоджуюся з Костельником, але ми цитату зачитаємо. «Унія не створила у нас жодного дійсно великого класичного літературного твору. Чому «Унія» мала би цей твір творити?» В мене виникає запитання. «Цей твір творять письменники, і чого вартує лише спадщина Наталени Королеви?» Колосальна, чи це не єдина найпотужніша жінка, яка вміє донести біблійні, образи, біблійні тези в художніх образах. Дійсно великого класичного літературного твору, бо ми були духовними, ось тут тим я погоджуюся, тут ми були духовними невільниками римської мудрости і насичували ум римською мудрістю, а своїм розумом не думали. Запишіть собі то до блокнота, шановне панство, а своїм розумом не думали. Запишіть собі то в спальні десь, я не знаю, або над комп'ютером повісти. Думайте своїм розумом, своїм українським розумом». Ось така цитата від Костельника, яка є поживою для нашого розуму, бо ніхто його інтелекту Костельникового заперечити не може, і праці його треба читати, аналізувати, а не заганяти його в ліберальний дискурс. Ще дві тези від Костельника потрібні нам конче у наш передвеликодній період, щоб ми навчилися думати, мислити і аналізувати. Отже, одна із тих тез – Бог створив лише перші душі, людей. Це без сумніву модерністські речі, це людина, яка роздирала християнські стереотипи і звісно, що була самітником в тодішньому середовищі, яке не мало смілости, як кажуть галичани, висловлювати такі думки. Я тішуся, що Костельник мав смілість так говорити. І він мав рацію багато в чому. Він дуже цікавився фізикою. Це була його основна лектура. Тобто, це був великий ідеаліст, але який спирався на знання точних наук. Бог створив лише перші душі людей. Душа може повторити свою природу і неодноразово регенеруватися. Цікаво це чути. Непогані шанси ми з вами отримуємо. І навіть відповідь на запитання, що ж відбувається з цією нашою душею, коли вона покидає наше тіло. А вона обов'язково це тіло покине. Це вже можна трактувати як реінкарнацію. Далі, ні святе письмо не є непомильним, ні апостоли не були непомильними. Це блискучі тези. Саме в такому контексті ми маємо аналізувати Біблію. Ні церква не є непомильна, ні Вселенські Собори не були непомильні. Непомильна є, непомильна є лише машина, а людина – не машина. Отже, все-таки зрада Костельника. В 1939-1941 році органи НКВС... Намагалися вплинути на Костельника і його завербувати. Не тільки на Костельника. Вони через Костельника намагалися вплинути на Андрея Шептицького, щоб Андрей Шептицький вплинув на український повстанський рух, аби наші з вами світі хлопці склали зброю». Тоді не вдалося в 1939-1941 році зробити це з Костельником. Натомість їм вдалося заарештувати його сина, сина якого помістили у Зимарстинівську тюрму, сина якого вбили у червні 1941 році. І я знайшла страшну інформацію, що саме Костельник відправляв панахиду над власним сином, а потім він пішов служити тим, хто того сина вбив. Двоє інших його синів зробили ще героїчніший шин, пішли воювати у дивізію Галичина. Що це означає? Що виховання у родині Костельника було глибоке, патріотичне, націоцентричне. Коли ж відбулася ця кульмінація зради? Кульмінація зради відбулася тоді, коли в грудні 1944 року Спершу за домовленості Шептицького, а потім ця ідея перейшла на плечі Сліпого. Вони виїхали з делегацією до Москви, аби обговорити стан життя нашої церкви під новим окупаційним режимом. Намагалися про щось домовитися. І саме звідтам там Костельник приїхав з думкою, що діяти радикально ми не можемо, ми мусимо йти на компроміс, який став сатанинським компромісом, і в жодному випадку не діяти по-іншому. Звісно, що був інший погляд. Церква має піти в підпілля. Таку думку обстоював Климентій Шептицький, таку думку обстоював отець Хмельовський. І найважливіше, що було потрібно Москві – через церкву покорити український повстанський рух. Головним мотором знищення української греко-католицької церкви був такий собі хрущ – суфіксом ов, тобто наш, звісно, українець Хрущов. І ось на початку 1945 року відбулися перші масові арешти греко-католицького духовництва. Усіх єпископів було арештовано і знищено. І саме після того Костельник очолює цю так звану ініціативну групу зі створення псевдособору. До цієї ініціативної групи входить ще двоє зрадників. Мельник, якого перед тим тортурували, це Перемишільська єпархія, і Антоній Пельвецький, Станіславська єпархія. Дуже мені це накладається на теперішні вибори у Франківщині. Псевдособор відбувся 8-10 березня 1946 року. Це був собор фактично гідістів, бо з 216 делегатів, шановне панство, 142 були завербовані НКВС. Чим це все закінчилося, шановне товариство? Закінчилося тим, що костельник отримав дві кулі в потилицю. Отримав дві ку кулі в потилицю тоді, коли він виходив із служби Божої, які правив у Преображенській церкві. Сталося це біля будинку номер 17. Найцікавіше, що перед тим НКВД-сти зняли охорону з Гавріла Костельника, бо перед тим вони його дуже пильно і ретельно охороняли. Дружина Гавріла Костельника була впевнена, що це винятково робота НКВС. Маємо і іншу інформацію, що люди від Романа Шухевича приходили до пані Елеонори і казали, що організація українських націоналістів не має жодного стосунку до вбивства Гавриїла Костельника. Але висновок один – зрадник заслуговує тільки на найжорсткішу відплату. І остання цитата, яка допоможе вам остаточно забажати зайти більше в життя цього чоловіка – цита, яку ви побачите на екрані. Історична справедливість і звичайна чесність, якими так часто нехтують у повсякденному житті, вимагають класти на Терези оцінки діяльності людей, постати, фігур і білі, і чорні їхні справи. І ледве чи є, ледве чи є такий тягар позитивних досягнень, що давав би можливість рівноважити обидві сторони Терезів або надавати перевагу правій стороні, Якщо на лівій лежить непокаяна, неспокутувана національна зрада. Отже, будьмо сильні у своїх переконаннях і ніколи не поступаймося нашими цінностями. Слава Україні, героям слава і честь греко-католицькій церкві, що вистояла в часи понад 40 років неволі.